Az indiai pálmalevelek ősi szent iratok, melyek a jövőt az ideális és optimális életutat hivatottak ismertetni azok számára, akik arra nyitottak. Soma Mamagésának mama például már második alkalommal olvassák fel sorsleveleit. Mivel fontos a diszkréció, így a felolvasást nem hallhatjuk, de Soma azért elárult néhány üzenetet. Sokkal inspirálóbb volt ez. Az elsőnél nem éreztem ezt az inspirációt. Inkább olyan érdekességnek tartottam, de így sokkal több konkrétumot is kaptam, és sokkal több megerősítést. Például azt, hogy igen, igen, fátran beszéljek a családi életemről, a saját személyes példáimról az előadásomon, és ami nagyon inspiráló volt, hogy mostában eszembe jutott, hogy miért is nem énekelek az előadásaim végén. hogy Jobban bele kell vinni a kreativitást az előadásaimba. Azt, hogy én művésznő is vagyok. Úgy szoktam viccesen mondani, hogy művésznő és a humort azt is kiemelte, tehát most sokkal több kézzel fogható, praktikus instrukciót is kaptam. Soma leveleire az új lenyomata alapján találtak rá. Indiában az otthoni ősi könyvtárakban ezek alapján vannak katalogizálva a levelek, leadja az új lenyomatát, az kikerül Indiába a központba, ott ezt kielemzik és ez alapján összegyűjtik azokat a leveleket, amik passzolhatnak hozzá. Utána néhány héttel később kerül sor a először ki kell választani ővel együttműködésben, hogy melyik a megfelelő, és utána kaphatja meg élő, egyenes adásban Indiából a levelének a részleteit. Így hallhatta a soma is a neki szóló pálma leveleket. Ami nagyon érdekes, tehát ez például meglepett, hogy kérjek védelmet azokra a nőtársaimra, akiket erőszakoltak. És az az érdekes, hogy én rendszeresen vonzom az erőszakolt nőket, sőt, fel is szoktam tenni, most már tizen éve a kérdés, majdnem minden kurzusomon, mélytisztító szertartásomban, táboromban, hogy jelentkezzen az, akit molesztáltak, abuzáltak, erőszakoltak, a nők egy harmada most. Valamilyen erőszakon esett keresztül. És ez például egy nagyon meglepő, személyre szóló gyakorlat volt, amit kell kérnem. És itt már nem csak magamra, hanem azon nőtársaimra, akik ebben szenvednek, szenvedtek. De vajon mikor lehet szükségünk ilyesfajta útmutatásra, vagy egyáltalán hova fordulhatunk segítségért, ha úgy érezzük, elakadtunk utunkon? Az utóbbi évtizedekben szerencsére végtelen lehetőséggel találkozunk, így mindenki megtalálhatja azt, ami neki szól. Lehet ez kineziológia, masszázs, testi, lelki, egyéb jellegű terápiák. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy mindannyian foglalkozzunk magunkkal. A legtöbben, akik ezt keresik, az elakadások, az út elágazások pillanatában érkeznek, amikor úgy érezzük, hogy nehézségek vannak, dolgozik a karma, nem tudjuk, hogy merre van az előre. Ez egyfajta lelki segítségnyújtás, hiszen nagyon sok Féle módszerrel találkozhatunk, ez sem szól mindenkinek. Ez annak szól, aki úgy érzi, hogy eljött a pillanat, itt van az indítatás, és arra nyújt egy szelíd lelki útmutatást, a sorslevél, megmutatja a helyeket, a pillanatokat. Nem teszi meg helyettünk, azt mindenkinek saját magának kell, hiszen a kondi sem leszek erős, de ha megfogadom a feladatokat, akkor sokkal jobban fog válni az életem. Hát elvileg, az a jó hír jött, hogy nekem már nem is, nincs is szükség karmatisztító gyakorlatokra, mert én már letudtam a nagy negatív karmákat, sőt, ez az utolsó inkarnációm, tehát még ebben az életemben meg is világosodok. Tehát konkrét tanácsokat, útmutatásokat adott arra, hogy elkerüljem a konfliktusokat, a nehézségeket az életemben, azt, amire tulajdonképpen nem vágyik senki, bár nyilván vannak olyan nehézségek, amitől az ember fejlődik, de a pálma levelem szerint nekem már nem ezzel kell foglalkoznom, hanem azzal, hogy az embereket segítsem öntudatukra ébredni, amit hozzáfűzöm, eddig is tudtam. Tehát egy nagyon szép megerősítő életutat kaptam.